عصابة من ثلاثة أشخاص روعة بلجيكا بحصيلة 28 ضحية السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي ومرحبا بكم في نهار جديد وفي جريمة جديدة ودائما مع عشاق القصص الواقعية وقصص الجريمة كيف كان شحال من ساتو مسلح يعني المجرمين كي يستخدموا فيه السلاح ولكن لرعب المحتجزين كل شيء يزل الارض وحتان ثمان إلا ما في قناة البخوية حاول تشترك وتفعل الجرس وقللنا شيء تعليق محسيز <تصفيق> هذه كانت من الدعبة إخوتي كيف قلنا كانت من الدعبة واللي بغيت نقول بأن هذه العصابة كان عندها أسلوب مختلف اللي ماشي هو التهديد اللي هو غنشوفه في حلقتنا اليوم بدأوا قصتنا في يوم 13 مارس من سنه 1982 بمدينه دينو البلجيكيه في الوقت اللي كان فيه صاحب متجر الاسلحه على استعداد لاغلاق المحل كيتعرض لسطو مسلح من طرف عصابه مكونه من عده اشخاص لم يطلق النار على صاحب المحل لكن كان هناك عنف وسلوك عدواني للغايه وهذه هي غتكون البدايه ديال المأساة اللي غتكون في حق بعض المواطنين البلجيكيين بسبب ما يسمى بعصابة نايفل، شيء غريب لأن قليل باش نسمعو بأن بعض محلات لتجارة السلاح كتعرض للسطو، إذن هذه جرأة من عند هاد العصابة. سنة من بعده بالضبط في يوم 17 سبتمبر من سنة 1983 ومع وقت إغلاق السوق الممتاز كولرات بمدينة نايفل كتقتحم المحل عصابة مسلحة وكيروح ضحية زوجين بسبب هذا الهجوم المسلح شنو يعني العصابة اللي هادسانة باش هاجمت متجر السلاح هي اللي تكون السبب في قتل هاد الضحيتين ولا هاد الزوجين تخيل تمشي بتقبضاء ويوقع هجوم هكايا الله يحضر السلامة مرعب، كمّلت تخرج في ليلتها تواجهو مع رجال الدرك تبادل إطلاق النار اللي راح ضحيتها أحد رجال الدرك تبين فيما بعد بأن الأمر كيتعلق بنفس العصابة اللي هجمت متجر السلاح والسوق الممتاز ومن هنا تأخذ العصابة اسم عصابة نايفل هل قلت يعني نفس العصابة اللي هجمت من جل الصلاح الدركي الضرك والزوجين هي عصابة نايفل كمل يا أخي الجرائم اللي اقترفت العصابة في سنة 1983 ما لا يقل عن عشرات الجرائم بعضها مميت لكن كل هجمات كانت عنيفة وعدوانية وبقدر ما كانت عصابة نايف المشهورة إلى أنها ما مكان عندها مشاط في سنة 1984 لكن يوم الجمعة 27 سبتمبر من سنة 1985 فترجع العصابة لهجمتها لكن هذه المرة أكثر من أي مرة في مساء اليوم على الساعة و عشر دقائق كي يتعرض السوق الممتاز ديلهايز بالضبط وقت اغلاق المحل هجوم من طرف عصابه نايفل وكيوقع ضرب المال اللي راح فيها ثلاثه وعشرين دقيقه بعد الهجوم كيتعرض نفس المحل ولكن مدينه اوفرياس دراما اخرى من قبل نفس العصابه وهاد المره الحصيله كتوصل لخمس قتلى في ليله واحده كيسقطوا ثمنية بالقتلى من طرف عصابة نايف، حادثة لم يسبق لها مثيل في بلجيكا، يعني العصابة كتستارح عام من بعد كيرجعوا النشاط ديالهم، هذو العصابة تياخذوا الكونجي يا إخوتي، ولكن في, في ليلة واحدة ثمنية ديال الأشخاص يعني، واخا متباعدين في المكانين، ولكن على ما تيبان لي هذ العصابة كتعرف شكتدير، كمل أ شهرين من بعد الليله المرعبه بالضبط في 9 نوفمبر 1985 كيتعرض السوق الممتاز ديال هايز لثالث مره للسرقه من طرف العصابه ولكن هذه المره في مدينه اخرى اللي هي مدينه ارز اللي وقع في الهجومين السابقين وهو قتل خمسه اشخاص ابرياء في مكانين مختلفين كيوقع هجوم هاد الليله وهو قتل ثمانية اشخاص مره واحده ولكن كان هو الهجوم الاكثر دمويه لعصابه نايفل والله شيء لا إخواني يعني 8 القتله في ليله وحده والمشكل يعني علاش هادوك المحل ديال هايس يعني لثالث مره هما كيدغلو غير لذاك المحل شيء غريب من هاد العصابه كمل ابي اخي كان من الغريب ان العصابة ديما ينفذي هجومهم على المحلات ديما نصف ساعة قبل اغلاق المحلات والمثير هو ما جعل لسان ضابط دركي سابق كيقول كي بان دورية الجار الدرك غضروا المكان اللي كانوا قايمين فيه الدورية قبل الوقت علما على انهم ما يغضروا مكانهم الا بعد اغلاق المحل، السؤال ممكن هذا اللي حصل مع رجال الدرك يكون عنده صله بالهجوم اللي وقع على السوق الممتاز ديال الهايز؟ شيء محير اخوتي، يعني تقدر تكون العصابه عندها يد مع رجال الدرك والغريب في الامر هو يعني جميع الهجمات كتكون نص ساعه قبل من اغلاق المحلات، شيء غريب، كمل اخويا أخوتي وفقا للبحث كانت تكون العصابة من ثلاثة رجال لا يعرفون الخوف أشداء الأول رجل طويل كيتبين هو اللي كيتزعم العصابة كيسميه العملاق أما الثاني فكان هو الرجل الذي أكبر عدد من الوفيات باسمه بحيث كان مسؤول عن قتل 23 ضحية من 28 جريمة قتل من جرائم القتل اللي انفذتها العصابة وكانوا كيسميوه القاتل أما الثالث كان رجل متقدم في العمر كيتبين هو اللي كان السائق وكان هنا شهود في ليلة الجريمة الأخيرة بمدينة أرست بأن المسمى القاتل تقتل بالرصاص أثناء مطاردة الشرطة للعصابة خمس رصاصات وجهت بسيارة الهاربين من خلف خيطئي حمراء اللون الشرطي إيدي نيفنس حتى هو كان أثناء مطاردة الشرطة للعصابة العصابة وتأكد من أن طلقات النار موجهة نحو سيارة الهاربين فقد أصابت شخص في السيارة وفي تلك الليلة نفسها رأى شهود رجلين واقفين في الغابة بجانب السيارة الحمراء خلف خيطئي وبجانبهما جثة قتيل على الارض على ما اظن رصاصة الشرطي ايدي قد اصابت القاتل. عصابة من ثلاثة اشخاص روعت بلجيكا بحصيلة 28 ضحية على ما كنظن مزال في القصة اشياء مشوقة كمل بأخويا خويا بغينا المزيد. من بعد سنة ما بين 27 سبتمبر و 5 اكتوبر 2004 كتعطل الشرطة على رصاصتين في المكان الذي رأى الشهود الرجلين مع الجوتة والسيارة الحمراء خلف خطيه الرصاصتين كانوا من نوع نادر من الرشاشات التي سرقت من متجر السلاح سنة 1982 وفي البحث ديال الشرطة كيتوصلوا بأن ساعات من بعد الهجوم اللي وقع على السوق الممتاز 9 نوفمبر من سنة 1985 بأن القاتل تعرض للقتل من صديقيه من العصابة وليس من الشرطة وكذلك من بعد ساعات قليلة على الهجوم اللي وقع في مدينة أرسط، رأى شهود مرة أخرى شيئا غريبا يحدث قريبا من الغابة بأن بعض الرجال يرمون حقائب في النهر ومن بعد سنة كتوجد الشرطة في نفس المكان في النهر بعض المسروقات والأسلحة وفي نفس ليلة 9 نوفمبر كي يشوفوا بعد راكب الدراجة النارية في الغابة كومة من الخردة التي أضرمت فيها النار في قلب هذه الخردة كتوجد أسلحة كي تبين هي نفس الأسلحة التي استعملت في الهجوم الأخير على السوق الممتاز الديلهايز لا بأن, بأن القاتل يعني تقتل من طرف صحابه ومشي مع الشرطة حصة محيرة خويا شو وقتنا؟ إن عدد من الأشخاص في المشتبه فيهم فض القضية وكان شكوك بأن نايفل كانت تكون من رجال صابقين سابقين روبرت باير وجون بولتو كلاهما مشتبه فيهم فض القضية ولكن لم يتم القبض عليهم. روبرت باير كان صابق سابق وهذا في السر. سبب مغادرة الرجال الدرك لدوريتهم جون بولتوت مدير سجن سابق كان وجدات الشرطة مذكرته الشخصية مع الخردة المحروقة في الغابة كما أنهما كانوا من هواة القنص وكذلك يعرفوا الغابة ركن ركن. وبعد مقارنة عدة أشخاص مع رسم العملاق في أكتوبر من سنة 2019 كيبان شخص شبيه للعملاق اللي هو الضحك السابق كريستيان بيك اللي قرب يعترف وهو على فراش الموت الاخ ديالو بانه عنده علاقه مع عصابه نايفل بشخصيته النحيله ووجهه الضيق تعرفوا عليه بعض الشهود وكذلك تبين سجيل العمل بان الايام اللي حصلت فيها السرقه كان كريستيان يخذ عطله من العمل ديالو وهنا كيبان بان هالعصابه مايفل كانت مكونه من رجال درك اخواني اخواتي كنبغي نشكركم بزاف على مشاهدتكم للحلقة شكرا جزيلا وعلى مساندتكم دائما واللي ما مشتركش يشرفنا باش يشترك ولا غيخرج لك العصابه يعترض طريقك وقول لنا رايكم في هذه الحلقه وكذلك أعطينا رايكم في هذه العصابه وشكرا جزيلا دائما استودعكم الله والسلام عليكم